Studuji studuju na univerzitě, na Vše E v Praze. A co to je Vše je vysoká škola ekonomická. Někdy se taky tomu říká ekonomka. Jenom krátce. Studuji účetnictví. Správně se to jmenuje Učetnictví a finanční řízení podniku, ale to je tak dlouhé, že to nikdo neříká. A chtěl bych být auditorem, až vystuduju. Já jsem už studovala, já jsem už studovala a zase budu chtít studovat. Já jsem studovala hotelovou školu, pak jsem studovala nástavbu, no a teď budu chtít studovat zdravotní školu. Uh, studoval jsem, takže asi před měsícem jsem skončil školu, napsal jsem tu závěrečnou práci. A... Studoval jsem na vysoké škole ekonomické, a studoval jsem statistiku, takže... Teď jsem dostudoval v únoru. Dobře, a co jsi studoval? Statistiku na Přírodovědické fakultě. Dobře, a kde? V Brně, Dobře. na Maserkově univerzitě. Stále studuju, jsem ještě studentem magisterského programu. Tak stále ještě studuju vlastně posledním rokem magisterském studiu. Bo, magisterský stupeň studia. Zemná poslední z pěti let na Vysoké škole ekonomické v Praze, o, která podle názvu už vyplývá, tak je to škola, co se zaměřuje na ekonomii, nebo finance a učetnictví, ale máme tam i fakultu informatiky a statistiky, takže i koho zajímá technologie, nebo technika, počítače, tak si může taky vyžít. A takže ano, studuji. Předpokládám, že to bude, nebo teď jsem v posledním ročníku a neplánuji jít na uh, doktorské studium, teda PhD. Uh, zatím mě to, nebo no, jelikož se blížíme ke konci, nebo já se blížím ke konci, tak už mě to až tolik nebaví, mm -hmm. už se těším, až vypadnu, ale uh, pořád asi lepší, než chodit do práce.